Avui, diumenge 19 de setembre, és el diumenge central de la Setmana Europea de la Mobilitat Sostenible. Aquí a Viladecans, que sempre en els darrers anys ens hem apuntat a aquesta Setmana Europea, doncs hem fet una acció que és obrir el tram del Camí del Mar i del Cartel de la Vila, des de la zona Aulet fins a la platja, per fomentar que la gent conegui aquest espai, baixi en bicicleta, baixi caminant i pugui desplaçar se d'una forma diferent. Intento coger el coche lo menos posible para ir a comprar, para ir a, a los sitios de, de cercanía, pues siempre voy andando en vez de coger el coche. Bueno, intento agafar el coche lo mínimo posible, si puedo, puedo caminar a todo arreo y voy y bueno. O ens, ens porto en bici, si puc, de un lugar a un aquí al camp, voy a decir, del pueblo al camp.